Με τον έμφυα γίναμε νικάρδες στα σπίτια μας Τώρα με τους και κινδυνεύουμε και να τα χάσουμε Αγωνιούμε, επιζούμε Αλλά αυτή η νίκη μας κάνει και ελπίζουμε Η Ελλάδα προχωράει, η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται ΣΥΡΙΖΑ